وعلیکم ویلکم ٹو شیخ سائنس چینل وی آر اندر ویڈیو جس نے لائک like نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو کر دے تو مہربانی ہوگی اور کمنٹ میں بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی یوٹیوب پر آپ اپنے چینل کے لیے یوٹیوب بینر کیسے بنا سکتے ہیں تو بہت ایزی ہے بہت آسان ہے تو چلتے ہیں کینوا آج میں نے کیا हम यूट्यूब बैनर की ऑप्शन की तरफ चलेंगे और शुरू करते हैं अपना आज का काम आपके सामने आ गए तो कोई भी आप बैनर सेलेक्ट कर लें मैं ये बैनर सेलेक्ट करता हूँ जी अगर आपने टैक्स ऐड करना है इसमें तो सबसे पहले इस टैक्स को फिर डिलीट करेंगे फिर ही हम टैक्स ऐड कर सकते हैं سائڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے اپلوڈس کے نیچے آپشن ہے ٹیکس کا جس پہ جائیں گے ایڈا ٹیکس باکس کریں گے یہ ہمارے پاس آ ہے اس کو بھی ہم بلیو کریں گے اور یہاں سے ہم لکھیں گے کوئی بھی آپ بینر بنا رہے ہوں جیسے کسی شاپ کے لیے بنا رہے ہو کمپنی کے لیے بنا رہے ہوں اپنی کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بنا رہے ہوں میں اپنے چینل کے لیے بنا رہا ہوں جس کا نام ہے شیخ سائنس تو میں وہ چھوٹا لگ رہا ہے کافی دیکھنا مشکل ہو رہی ہے تو یہاں سے فون کو بڑا کر سکتے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ایک اور آپشن ہے وہ بھی آپ کو یہاں دکھاتا تو یہ بھی میں نے ایٹی پہ کر دی دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہاں سے آپ ایک مائنس کر سکتے ہیں دیکھیں سیونٹی نائن آ گئی یہاں سے آپ پلس کرتے ہیں یہاں سے آپ لینگویج چینج کر سکتے ہیں اسپورٹس ورلڈ کرنی ہے ہیڈ اینڈ بلیک کرنی ہے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے تو یہ لیگس پارٹن تو اس کو میں کلک کروں گا تو ویسا ہو جائے گا جی اگر آپ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ جی کلرز کے اپشن ہیں یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں ایفیکٹس ڈالنا چاہتے ہیں اپنے بینر میں تو یہ جی ایفیکٹس اینیمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جی اینیمیٹ کا اپشن ہے بہت ایزی کوئی بھی آپ سلیکٹ کریں وہ اینیمیٹ ہو جائے گا تو جی چلتے ہیں اب ہم اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو میں اینیمیٹ دکھا رہا ہوں تو کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں بہت ہم نے یہ سلیکٹ کر لیا تو نیچے آپ جائیں تھوڑا سا تو یہ نیچے جائیں گے تو پروجیکٹس اور ڈگا کے نیچے آپ کو بیک گراؤنڈ کی آپشن نظر آئیں گے یہاں سے ہم بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں اس ہمیں یہ بیک گراؤنڈ اچھا لگ رہا ہے देखेंगे आप पीछे बैकग्राउंड चेंज होंगे यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंजिए बहुत ईजी है तो अगर आपका तैयार हो गया जैसे कि मेरा ये जी तैयार हो गया जी बैनर तो यहाँ पे आप शेयर के बटन पे जाएंगे शेर के बटन पर जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन ये डाउनलोड आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे रहे है। हैं यहाँ पे डाउनलोड करेंगे آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجیے سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں بتائیے کہ ویڈیو کیسی ہے اچھی ہے بری ہے یا اچھا بول لیتا ہوں بنا لیتا ہوں تو مجھے اجازت دی اللہ حافظ اور ہم اپنے اس چینل کا بھی دھیان رکھیں شکریہ